Позивач Харун Елхешен намагається узгодити у суді графік його побачень зі старшою донькою дев'ятирічною Софією. Каже, рік тому колишня дружина дозволяла бачитися з доньками, але за його словами, ситуація змінилася після того, як у неї з'явився цивільний чоловік. Я нормальна, я робота, я з ялиш елементи сім'ї дітей. Його колишня дружина Ганна Калініна під час обговорення з графіком побачень погодилася частково. За її словами, через поведінку батька діти самі відмовляються від спілкування з ним. Батько заявляє на засіданнях суду, що я не даю спілкуватися дітям з батьком. Але це не так. і Я ніколи не заперечувала спілкування дітей з батьком. І я хотіла, щоб це почули і показати це, тому що ніяких доказів у Харуна нема, те, що в сім'ї є насильство, або я заперечу їхнє спілкування. Батько став вести себе трошки агресивно по відношенню до мене і дітей. Він неодноразово нападав на мене у присутності дітей. Що таке нападав? Нападав, це товкав мене, бив руками, ногами. У присутності, останній раз це було у присутності його адвоката, виконавчої служби. Я ніколи не піднімав руку на Ганну чи будь-яку іншу жінку в моєму житті. У Ганни проблеми з рукою, тому що вона намагалась зламати мені палець. Біля її під'їзду її чоловік та вона намагались вбити мене, і на них відкрита кримінальна справа у поліції. Я можу надати вам документи. Після засідання суду на вулиці між батьком та адвокаткою матері виникла сутичка. У цей час донька Софія поверталася зі школи. Що цей чоловік дялеш? Іта, обіть мене! Іта камера, іта камера, іта адвокат, обіть мене! Іта нормально! У даному випадку після судового засідання, побачивши доньку, позивача, я підійшла до дівчинки і кажу, Софійка, я тебе внімаю, я адвокат мами, пішли побалакаємо з папою. Що робить пап? Папа підбіга до мене, публічно кричить, що я налаштовую дитину, при тому, що я навпаки намагалася, щоб дитина поспілкувалася. Я зараз їй кажу, що, сонечко, позвони папі, вона каже, його боюсь, я б теж злякалася. Тобто, замість того, щоб конструктивно підійти і сказати, Адвокат, добре, що ви тут. Я хочу спілкуватися з дитиною. Папа устраював публічну демонстрацію. Нагадаємо, подружжя українки Ганни Калініної та єгиптянина Харуна Елхешена жило у Єгипті. Шість років тому розлучилися. Жінка з дітьми повернулася до України. Торік до Запоріжжя приїхав чоловік, аби налагодити стосунки з доньками: шестирічною Маріан та дев'ятирічною Софією. Всі шість років був тісний емоційний зв'язок у батька з дітьми. Це не те, що він з'явився через шість років, і діти його коли не бачили, не знали і не чули, вони весь час спілкувалися і дуже тісно спілкувалися. Однак чомусь після перериву декілька місяців спілкування вони почали сторонитись батька. Тобто, ну, на нашу думку, нам зрозуміло, що мати вчиняє дії, які спрямовані на перешкоджання спілкування дітей з батьком, тобто на налаштування їх проти батька. Ми ніколи в сім'ї не говоримо плохо про батька. Ніколи я не заперечувала спілкування з батьком, це лише харуна вигадки, все. Жодне судове рішення, воно не може визначити долю дитини, воно не може в даному випадку визначити той чи інший графік. Це треба, щоб батьки розуміли свою дитину і замість демонстрації, емоцій намагалися трішки зрозуміти самих себе. Тому що я бачу, що в даному випадку треба працювати спеціалістами, як моїй довірительці, мамі, так і батькові. Графік побачень Харуна Ілхешена зі старшою донькою не узгодили. Ленінський районний суд оголосив перерву у розгляді цієї справи на невизначений термін. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.